I det andra kapitlet av Simon Lindgrens bok Digital Media and Society, det heter Social Media och det här andra kapitlet är en slags, för det första så är det, innehåller det en definition eller flera definitioner av vad sociala medier är för någonting. Och det innehåller dessutom fem olika teoretiska sociologiska perspektiv som man kan använda sig av för att förstå vad sociala medier gör med människan och samhället. Och jag tänkte introducera de här kort i den här videon. Så vi börjar med ett. Vad är sociala medier? Jo, ett vanligt begrepp att så att säga beskriva sociala medier är att de är plattformar. Plattform är en teknisk term, det kommer från stridsflygplan baseras på plattformar, plattformar vi har bilar, bilmodeller som tillverkas på samma plattform och så vidare. Men det har allt mer kommit att användas i ett sätt att försöka beskriva vad är Facebook, Twitter. YouTube och, och så vidare. Vad är det som de här stora medieföretagen gör? De skapar inte bara enskilda tjänster som är bara en enda sak utan de skapar också eh, en, en slags eh, ett, ett helt utbud av tjänster som utbyter information med varandra och eh, som samverkar i att skapa en slags eh, en slags total produkt för våra digitala liv. Så ett sätt att definiera vad en plattform då är, är att se det som en plats där olika interaktioner försiggår. Det vill säga vi kan gå till Facebook, Youtube och Twitter eller Instagram och det första som man märker är att man kan interagera med andra människor. Vi kan skriva till andra människor, vi kan skicka bilder, videos och så vidare till andra människor. Vi kan gilla och dela vad de lägger ut. Och vi kan så att säga interagera på samma sätt som vi interagerar i den fysiska världen eller... Det som ibland kallas för den verkliga världen eller verkligheten. Så på samma sätt som jag träffar mina kollegor varje gång jag går till arbetet och jag träffar mina vänner när jag går till min fritidssysselsättning. Eh, eh, och jag träffar min familj när jag oftast är hemma och så vidare. Så kan jag också träffa både vänner, kollegor och familj på dessa digitala plattformar. De är plattformar, platser för interaktioner. En annan egenskap hos plattformar är att de för det mesta är multimodala. Åtminstone de plattformar som är så att säga omkring oss i dagsläget. Och multimodal det innebär att man använder sig av olika eller ett flertal olika modaliteter i kommunikationen. Ett finare ord för att säga att både bilder, video, ljud och text och så vidare kan så att säga levereras i samma tjänst. Så om vi går till Instagram så är det en tjänst som i huvudsak är fokuserad kring bildmediet eller den liksom foto fotografiet som medium. Men det kombinerar fotografiet med text och man kan skriva långa uppdateringar på Instagram. man kan också kombinera med video, man kan kombinera med ljud. På så sätt så är det en multimodal plattform Instagram. På samma sätt som Facebook och Twitter är multimodala, kombinera ljud, bild, video och så vidare. En annan egenskap hos plattformar, förutom att det är en plats för interaktioner och att de är multimodala, är att de nästan alltid är profilbaserade. Det vill säga när jag tecknar ett konto och går in på den här tjänsten och blir en del av den så gör jag det med en slags profil som är kopplad till mig som individ. Och så På Facebook har jag en profil, jag har en profil på Twitter och jag har en profil på alla andra tjänster som jag har. Som utgår från mig som individ, som berättar någonting om mig som individ där jag kan presentera mig själv för världen. Och de här profilerna kan se olika ut och lägger vikt vid olika saker. En tjänst som LinkedIn till exempel lägger stor vikt vid vilka tidigare jobb jag har haft och vilken utbildning och så vidare. Eftersom det är ett slags socialt nätverk och en plattform för där arbetsgivare ska kunna hitta arbetstagare och så vidare. Medan Facebook är väldigt eh, centrerat kring mig som privatperson och eh, andra plattformar har andra så att säga profiler för sina profiler eller olika fokus för profilerna. Och detta leder till de här tre egenskaperna att det är en plats för interaktioner, att de är multimodala och profilbaserade. Leder till att vi kan tänka oss att detta är ett slags ramverk för att göra saker tillsammans. Simon Lindgren kallar detta för a framework of participation. Så vi kan interagera, men vi kan också göra saker. Vi har sett en massa olika, till exempel kampanjer i sociala medier för att förändra någonting i samhället. Vi kan se diskussioner som är kring vissa ämnen, kunskaper som delas kring vissa ämnen. Så att den plattformen och plattformarna skapar de här ramverken för att vara delaktiga tillsammans i någonting. Och så om sociala medier är dessa plattformar som har de här egenskaperna så är ju frågan hur påverkar de då samhället och individen. Och det är det som är så att säga Lindgrens sociala sociologiska perspektiv, förlåt mig. Och med sociologiskt så menas egentligen den här relationen mellan individ, samhälle och samhällsförändring. Så i kapitel två så tar Lindgren upp fem perspektiv, kan man säga, hämtade ur sociologin. Och Vi kommer inte bara syssla med sociologiska teorier på den här kursen, men i Lindgrens bok så läggs de här fram som sätt för oss att begripa vad sociala medier och sociala medieplattformar gör med oss som samhälle. Och det första perspektivet är eh, att betrakta sociala plattformar som sociala fakta. Och detta kommer från en 1800-tals sociolog som heter Emil Durkheim eh, och eh, han tänkte sig att eh, den sociala världen den består av olika fenomen som är överindividuella. Till exempel eh, när vi gifter oss i kyrkan. Då ingår vi ett giftermål ett äktenskap och det är någonting som inte bara jag kan göra utan alla människor kan göra det. Det beror lite på hur lagar och regler ser ut och vilken åldersgrenser och så vidare. Och vilka former man kan ingå i det här äktenskapet. Men äktenskapet som ett socialt fenomen är inte beroende av mig eller Mej och mina vänner, utan det är någonting som existerar utanför mig. Jag kan bli en del av ett äktenskap, men, jag kan, men oavsett om jag gör det eller inte så existerar detta. Och samma sak kan vi tänka med sociala medieplattformar då, eller sociala medier. De finns och de är så att säga överindividuella. Det vill säga, en Facebook-profil och sättet man är på Facebook eller sättet man är på Twitter. Det innehåller normer och regler och uttalade och outtalade som så att säga överskrider mig som individ som jag alltid måste förhålla mig till när jag som individ så att säga använder mig av de här plattformarna. Så den sociala världen består av sociala faktor fakta enligt Durkheim och vi måste kunna betrakta sociala medier som en del av detta, som överindividuella sociala fenomen som vi som individer på ett eller annat sätt kan förhålla oss till. Vi kan alltid bryta mot regler och normer men det innebär alltid en slags kostnad om vi beter oss på ett oväntat sätt eller på ett förbjudet sätt på de här plattformarna. Och varje plattform kommer då utarbeta delvis specifika regler på vissa plattformar är det okej okay att säga det ena och säga det andra. Till exempel så förbjuder Facebook att man laddar upp bilder på kvinnliga bara bröst men manliga bara bröst går bra. Och här ser man då hur sociala medier återspeglar andra sociala fakta som har funnits mycket längre än de sociala medierna. Att kvinnobröst och manliga bröst så att säga värderas olika och innehåller olika tabun och kan vara så att säga tillåtna och förbjudna på olika platser är någonting som tas in i hur de här plattformarna konstrueras. Plattformarna, och som vi var inne på i förra videon, teknik är aldrig neutral. Den innehåller också alltid de värderingar som finns i det omgivande samhället. Samtidigt som de skapar och bidrar till att också förändra värderingar i samhället. Det andra perspektivet utgår från en annan sociolog som heter Max Weber. eller hette och Inom det perspektivet så fokuserar man på sociala handlingar. Weber observerade att det finns en slags... Likhet i hur människor agerar och handlar. Och den här, så att säga, likheten i sociala handlingar skapar eh, olika mönster och så vidare. Vi, vi eh, är aldrig i situationen att vi uppfinner någonting helt från början, och vi är heller inte sådana att vi alltid går vår egen väg. Det, det skulle vara omöjligt för en social varelse att alltid göra på sitt egna sätt. Det vill säga, i någon mening så gör vi väldigt ofta så som andra gör. Vi kan tänka oss att dessa sociala handlingar och dessa, dessa så att säga handlingsmönster som utspelar sig på sociala medieplattformar har en slags likhet i varandra. Och den likheten kan man studera och beforska och man kan se hur så att säga olika mönster av likartade handlingar och vissa kommer alltid vara olika Det finns alltid människor som eh, kommer att bryta mot strömmen och som kommer att eh, göra på ett helt annat sätt än vad majoriteten gör. Men det finns ändå en slags likhet och i eh, den närmsta lagbundenhet i vad som händer på sociala medier. Det tredje perspektivet eh, introducerar ett nytt begrepp som heter socialt samarbete eller på engelska då social cooperation. Och det är inspirerat av en annan sociolog som heter Ferdinand Tönnies och där så fokuserar man på hur gemensamma förståelser kan uppstå och då i det här fallet i relation till sociala medier och plattformar. Så när människor ingår i olika sociala sammanhang... Och då i det här fallet digitala sociala sammanhang. Så etablerar man hela tiden gemensamma förståelser kring olika fenomen. Och speciellt så ser man detta när nya fenomen kommer fram. Så till exempel kan vi ha gemensamma förståelser om vad som är okej okay och inte okej okay att säga. Vi kan till exempel den här distinktionen som ofta blir så turbulent när det kommer till sociala medier mellan det privata livet och det offentliga livet. Vad är det som jag lägger ut i sociala medier? Är det okej okay att lägga ut bilder på mina barn? Är det okej okay att lägga ut bilder på människor på gatan? Berättar jag precis allting om mina mest intima stunder på sociala medier? Och här ser vi att Vissa är mer restriktiva och andra människor kanske bryter nya barriärer och talar om ämnen som kanske har varit svåra att tala om i andra sammanhang. Till exempel psykisk ohälsa och så vidare. Men oavsett vilket så tittade Tönnies på och begreppet socialt samarbete på hur de här förståelserna uppstår och etableras och hur man skapar en viss form av konsensus kring... Eh, de här sättet som vi förstår vad uh, olika gränser går, var olika, um, uh, hur saker och ting ska bedömas och förstås i olika sammanhang. Det fjärde perspektivet och i viss mån så går de här perspektiven ibland in i varandra och det beror på att uh, sättet som vi tänker en, en slags sociala medier ut ett sociologiskt perspektiv ofta så att säga består av en, en kombination av de här perspektiven. Men det fjärde perspektivet som vi kan utkristallisera sig ifrån är begreppet social närvaro. Och detta är inspirerat av en sociolog som heter Georg Simmel. Så med social närvaro så fokuserar man på problemet om att å ena sidan så är vi som individer extremt fragmentariserade. Vi har så att säga en individualitet som gör mig till mig och dig till dig och så vidare. Så vi, kan, eh, vi har egentligen inga problem eller det är oproblematiskt att säga att eh, Lisa och Sven och eh, Lars är tre olika personer och så vidare. Som tänker på olika sätt och så vidare och har sina egna historier och egenskaper och så vidare. Um, Ändå så lyckas då individer som i någon mening är fragmentariserade att ha en slags samvaro och en närvaro som är gemensam, som är så att säga i någon mening en, en, en, en nästintill identisk förståelse av olika saker. Vi vet alla hur man åker spårvagn. Vi vet alla hur man använder ett paraply när det regnar och så vidare. Och den här närvaron så att säga och samvaron gör det möjligt för oss att ingå i olika sociala relationer. Så i. Här kan vi då se på hur sociala medier. Hjälper till att skapa den här närvaron, för vi kan hela tiden, som vi var inne på tidigare, interagera. Vi kan interagera inte bara med text utan med bilder och vi kan interagera med videofilmer och så vidare. Vi kan ta våra profiler på sociala medier och så att säga vara närvarande för varandra. Och detta gör det möjligt för oss att nå den här närvaron och samvaron. Och det gör det också då möjligt för oss att få gemensamma föreställningar om saker och ting. Föreställningar om vad som är bra och dåligt. Föreställningar om vilken gemenskap vi tillhör. Eh, tillhör jag gemenskapen att vara, att vara svensk eller att vara göteborgare? Eller att vara intresserad av eh, svampplockning till exempel? Vi kan hitta en massa olika sådana här. Under forum på de här olika plattformarna från de mest obskyra Facebookgrupperna som är väldigt intresserade kring ett litet lite ämne till eh, mera generella politiska diskussioner till exempel. Där vi så att säga kan gå in och vara närvarande och på så sätt etablera gemensamma referensramar med andra människor. Det femte och sista perspektivet i eh, Lindgrens andra kapitel Eh, handlar om hur vi presenterar oss själva. Så, som jag tidigare nämnde så bygger nästan alla plattformar på en slags profilbaserad mm. grundposition eh, där vi går in, skaffar ett konto och skapar en profil. Och, eh, detta kopplar Lindgren ihop med en femte sociolog som heter Goffman. Och Goffman var intresserad av hur vi presenterar oss själva i olika vardagliga situationer. Så, när jag går på gatan och är på väg till arbetet till exempel, så har jag, enligt Goffman, på mig en slags mask där jag ser min min interaktion med omvärlden som ett slags skådespel eller som att jag så, så, och att, jag, så att säga spelar en roll. Och jag spelar flera olika roller. Så till exempel när jag sen har kommit till mitt arbete så intar jag en slags roll av att vara en professionell människa som har vissa arbetsuppgifter. Jag beter mig och uppför mig på sätt som passar in i just den här situationen. Medan när jag går hem och befinner mig i min lägenhet och umgås med min familj så har jag en annan mask på mig. Och om jag går på operan eller om jag går till en pub eller ett kafé så tar jag på mig ytterligare olika masker. Och på sociala medier så kan man se det här profilfokuset som någonting som accentuerar den här självpresentationen i form av roller. Och eftersom det finns så många olika plattformar där vi kan vara på olika sätt och så vidare så kan vi också inta olika presentationsformer av oss själva så vi kan vara flera olika personer på olika plattformar eh, inför olika människor och så vidare. Eh, och eh, Detta är någonting som då samverkar med vad man kommer kalla för de affordanser, alltså de möjlighetsvillkor som ges av det sociala mediet. Det är möjligt för oss att vara medlemmar i ett subcommunity eller ett väldigt specialiserat sammanhang där vi kanske har en, en viss roll att spela och vi kan växla och vara så att säga en annan person på ett annat ställe eftersom vi kan vara på olika plattformar med olika intressen och som fyller olika funktioner för oss som individer. Så, I detta kapitel så har vi alltså en definition av vad sociala medier är och vad de består av och vi har fem olika perspektiv som vi kan betrakta sociala medier.